<تصفيق> ألعب يا بنت والدنيا تقول جعل ما غيرك تباهي للنواة هذه النصة للإستماع فقط يا بشاعل بالحلا كلك ذهون والله Oh ومشروع التوزيع محفوظة